مرحبا انا الطالب بكر رباح طالب طب سنه اولى بجامعه الفارابي بكزاخستان الحمد لله حصلت القبول رغم الظروف الصعبه وجائحه كورونا انا جيت مقيم بالهند وتواصلت بهواية مكاتب هنديه وايضا عربيه وعراقيه بس ما قدرت احصل القبول لكن الحمد لله حصلت قبولي عن طريق انترناشونال جلوبال جروب وقدموا لي كل التسهيلات وهسه الحمد لله انا ادرس اونلاين وراح اخلص اول سيمنستر ان شاء الله موفقين لكل الطلاب وشكرا